Den filmen ska vi se på en funktion som heter 100 på eller 100 points i Mentimeter. Och Da jag gå ned på det som kols for avanceert spørsmå och så trycker jag på detta valget som heter 100 points. Och spørsmåda var vad er nå detta här for nå? Jo först så lägger in et spøsmål. O Spørsmåde vi, var det er det, hva er det viktigste for dig når det gälle bruk av studentresponssystemer. Och nå sskall du få 100 poeng ut fra hva du synes er viktigst. Så nå skal jeg putte inn noen alternativer, og så blir det opp til deg å legge til hvor mye du vil vekte hvert enkelt svar i forhold til hvor mye poeng du kan gi hvert alternativ. Og ett alternativ kan maks få 30 av 100 poeng. Når jeg har skrevet inn seks alternativer, du kan også hele tiden trykke på Add hvis du vil legge til nok ett alternativ. Da har jeg skrevet inn sju alternativer. Og la oss nå se hvordan dette ser ut når vi går på presentere. Jeg presenterer nå dette her og en har allerede vært inne og svart. De har da gått inn på menti.com og skrevet i denne koden, og som dere ser nå, etter hvert som er det er to personer som har lagt inn sine preferanser, så forandrer denne fordelingen seg. Og det vi ser er at etter hvert som det øker antal svar, så forandrer disse prioriterende prioriteringene seg. Å gi elevene en stemme virker som at flest har sagt som det viktigste alternativet av de som har svart på undersøkelsen så langt. Her har jeg brukt det til å kartlegge eh, elevenes tanker om et tema. Jeg kan selvfølgelig også bruke denne funktion til avstemning innenfor ett tema.